Happy Samed! Hey hey, Zoffy! Shalom, Eladim. Shalom, חד פורים, חד פורים, חג גדול ליהודים מסכות רעשנים שרים וריקודים אבן הרישה רש רש רש אבן הרישה רש רש רש ברעשנים איזה יופי! חד פורים, חד פורים זה אל זה שולחים ענות מחמדים ממתקים מגד מגדנות Havna bishar, shar, shar, shar, Havna bishar, shar, shar, shar, Havna bishar, shar, shar, shar, Bara Ashanim. Anipurim, la. La la la la la! Hey, dat Purim, hey, dat Purim, Hakutofutziltime. La la la la la! La la la la la! Let it stand, let it stand. Let it stand, let it אולי, אולי, אולי תלכו די, אולי, אולי, אולי תלכו די. ייי, את הרמבין בשמחה היי שושנת יעקב זהלה رسמה بيروت عم يخط خط وردحي شوشנת יעקב زهלה رسما ببيروت عم يخط خط وردحي شو قد هاي בכל תוב הדור ברוח פורת חי היהודי ברוח פורת חי והילדים חג שמח חג שמח חג שמח תכין לי עוד נוספים הקטורה גול עכשיו